באיזה רביעה נמצאת הנקודה מינוס 7 פסיק 7? בואו רק נזכר מהו רביעה. רביעה הוא אחד מארבעת החלקים של מישור הקורדינטות. וכשאנחנו מדברים על החלקים, הכוונה לאלם מחולקים על ידי צירי המספרים. זהו ציר ה-x וזהו ציר ה-y, הולה ויורד. אפשר לראות שהצירים מחלקים את המישור לארבעה חלקים, כל אחד מהם נקרא רביעה. זה שכאן במקום בורקי ה-Y ו-X הם חיוביים, נקרא הרביעה הראשון, והם בספרה הרומית אחת כדי לסמן אותו. אם נמשיך נגד כיוון השעון לרביעה הבאה, הרביעה הזה בורקי X הם שליליים ורקי Y הם חיוביים, נקרא רביעה שני. זהו הרביעה שני. נמשיך ונרד לכאן לרוויה באורקי X ו-Y שליליים. אנחנו קוראים לו רוויה שלישי. שוב, משתמשים בספרות רומיות. ואחרון, הרוויה באורקי X הם חיוביים, ואילו אורקי Y הם שליליים הוא הרוויה הרביעי. אז בואו נראה באיזה רוויה נמצאת נקודה מינוס 7 פסיק 7. יש שתי דרכים אפשר לומר, יש לנו X שלילי, אם X שלילי ננוע שמאלה על הציר ונגיע לצד הזה. נהיה בצד הזה של מישור הקורדינטות. כלומר, כבר מעצם להיות x שלילי, נהיה ברב... ברבי השני או שלישי. כמו כן, אנחנו יודעים שy חיובי, כלומר, אם x שלילי וy חיובי, נגיע לכאן, לאיפשהו ברבי השני. דרך שנייה להגיע לתשובה היא פשוט לסמן את הנקודה ולראות שהיא נופלת ברבי השני. בואו נעשה את זה. אם x מינוס 7, זה מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, מינוס 4, מינוס 5, מינוס 6, מינוס 7. עשיתי נכון? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 כן. אז x הוא מינוס 7, ועכשיו צריך 7, כי y הוא 7. ובכן, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. הנקודה מינוס 7 פסיק 7 נמצאת פה. ברבי השני, ללא ספק.